Вітаю, друзі! Ну що, в одному із попередніх відео я сказав, що буду відправлятися на установку дверей. От я ці двері вже установив, Ось такі вони на вид. От, але двері, можна сказати, незвичайні. Кольором пофарбовані з цієї сторони венгер, дерево ясен, а з цієї сторони білим кольором, От. і яка ще такий нюанс можна сказати, тут коробка виходить стара, я зробив отакі нашивочки, які накладаються прямо на плитку, я коли заміряв ще плитки не було, ну і з, як то кажуть ті хто хлопці клали плитку, От з ними посовітувалися, щоб вони робили в рівні скороки. Щоб перекрити тоді оте от ну, гаразди, так на мою думку було краще. В чому я й не помилився. Тепер виходить, що ніби. Е, всі браки, плитки там е, закриті, да? можливо, не браки, можливо, хлопці зробили якісніше, е, шви легенько зателеб і все. Але в майбутньому, коли коробка, можливо, там буде грати, не було б тої тріщини. От, тому це все діло і зроблене. От, так, що, от так вони виглядають. Я, звичайно, зараз проводжу зйомку без дозволу. Замовника, от він приїде, я в неї спитаюся, чи все, ну, чи, як сказати, чи можна викинути це все діло в YouTube, якщо вона дозволить, то звичайно я викину це все в YouTube. От, от так. Ну і ванна дуже гарно зроблена. ванна, от така тумбочка із МДФ. От, а можливо ясень, і навіть не, не розібрати, от, ну дуже гарно. Но діло не в тім, не буду сильно показувати чужу е, домівку, от, ну от так двері вийшли. Е, покривав це все маслом, от. Е, структура видно, все гарно, маслом покрите ясенові для того, щоб все-таки вологу відштовхувало. Вот, ну вот так они и выходят. Структура, ясно, очень гарна, очень красивая. Вот. Так що такі такие дела, хлопцы. Ну, вы, конечно, пишите в комментариях, как вам эта работа. Ну, тут, конечно, только э, оба эти. Чи, може, як знімали наличник та зірвалися, чи що. Ну, то, на той час було отак от, от зроблено. От, на що тут все так само зроблено гарно, а з цієї сторони, можливо, вона вирішила його не чіпляти для того, щоб я встановив, а тоді вони доклеють е, ці обої, бо от видно стечок. От, я думаю, що вони доклеять ці обої і поставлять оту полосочку, як вона правильно називається, не знаю. От, не буду умнічать, ну діло в тім, що такі двері вийшли. Трішки поганенько вставляти в стару коробку, я вам скажу, от бо коробка звичайно вже з часом десь покосилась, десь скривилася, е, можливо ще попередній майстер трішки десь не так щось зробив, ну що ж зробиш. Виходить, що тут у мене пузо. Менша щілина, а тут, бачите, більша щілина, і внизу теж більша щілина. Ну вже, як то кажуть, щось тут робити, підструвати двері під пузо не, неохота. Якщо в случай чого, то тоді, можливо, щось інакше придумається. Ну я не думаю, що тут якісь будуть проблеми, адже тут а, отоплюється, щоб набухало. Ну, хіба що... Із ванни, ну, я думаю, що в ванні там є витяжки і все тому подібне, так що не повинно воно це все набухати. От, і тим більше продавці масла кажуть, що саме це масло, воно відштовхує вологу і не буде якихось проблем. От, так що така ситуація. Ну, от, ручка. Ось така, із, як то кажуть, із запірачкою. От. Чому я прижимаю двері дуже гарно? і за те, що коробка нерівно стоїть. І тут вгорі, якщо бачите, а внизу зовсім нема члени. Тому, як то кажуть, будемо прижим... краще прижати отак. На мою думку, щоб це все діло виправити. Звичайно, хтось скаже, робить нашивками, але коли відчиняється, тут і так уже трішки отакий буртик виходить. Тому варіант такий. І ще така ситуація. Мені прийшлось оцю нашивку трішки сюди натягнути по коробці, бо коробка видно так дугою. І тому це все виріну. Як-то кажуть, все, щоб плотненько приставало, звичайно, щілинку дав. От я спочатку навісив двері, а тоді я ці всі нашивочки е прибивав для того, щоб, ну, щоб все було плотненько. Ну і, як-то кажуть, налишники на з коронкою. Ось тут якийсь майстер теж робив двері, двері з основі. Ось теж подібна така коронка, щось подібне я повторив. Від себе, звичайно, додаваю кубики. На мою думку, кубики завжди гарно виглядають. Так що, от така ситуація. От, ну, не знаю. Двері, звичайно, ці вже старенькі, вже видно, що десь побиті покористовались. Ну так, якщо розібратися, то й пофарбовані дуже гарно. Ну, звичайно, є свої деякі нюансики, ну, це діло таке. Не моя робота, не мені судить, хай розбираються замовники з ними, якщо, ну, вже користуються з ними, то користуються. Я намагався всі свої недоліки залатувати геть, щоб все в мене було прекрасно. Отакий такий я профіль зробив, от без не, мене є такий, але проблема в тім, що двері 35 мм. От, а в мене розчитана набор фрез лише на 40 мм. Тому мені довелося десь купити фрезу тоншу, ну, щоб е, вибирати тут пас для саме для дверей. І, наче для разового замовлення, якось неохота це все купувати. Ну а так і двері. Більш, як то кажуть, сучасніше виглядають, ну і більш, як то кажуть, на мою думку, мені кажеться, що це гарно. Звичайно, я е, схитрив в плані цьому, що наче не зробив такий профіль, як е, зазвичай роблю, але якщо замовник на майбутнє захоче в мене замовити подібні двері, то я зроблю такий самий профіль і це для мене буде е, непроблемно, як то кажуть. Так що така ситуація, друзі. Ну так, ніби все розповів, що хотів і думаю, що все буде добре з цими дверима, замовнику сподобається, зараз я е, візьму, подзвоню замовнику і буду чекати, нервувати, як то кажуть, щоб він приїхав і як, одобрив мою роботу. От якщо все буде добре, то... Це буде класно. От. Якось так. Ну все, друзі. У мене все. Пишіть коментарі. До побачення.